Mám. Prostě tu plachtu rozmrdet na Pojď Chceš Sežbitku! Chceš bytku, bytku! bytku! bytku! Zavři se krabice Nebo tě zasednu Vpadni Odkud si Přitáhl Ježe, čuch, Máš kamo já Já odpadněm hlasno takže čau lidi, já jsem Kenc, vítám vás u dalšího videa a dneska to bude video ze hry Raťafak A co je Raťafak? Takže v komunistickém Československu se vysílala pohádka jmenem Ratiafak je tomu asi 50 let A jeden youtuber jméne Matonoj se rozhodl udělat o postavě z té pohádky hororovou hru, takže ano, zní to dost zajímavě A ten Raťafak jako sám o sobě vypadá dost zajímavě na to, že to je pohádka ty vole to byla plachta mluvící, what the fuck kámo To bych dokázal vytvořit i já ty vole, zal bych plachtu vole, oči a Easy, prostě ale vypadá to úplně creepy, takže já jsem brutálně těším na to, takže nebudu s točovat jdem na to. Z oslavy se vrátím až o půlnoci. takže budeš doma tři hodiny sám. Našle jsem ti zatím krabici s pohádkami, tak se můžeš koukat, než přijdu. Je tam i ten raťafák plachta, jak si se ho vždy bál. Pokud to vám nebudeš hodný, tak si pro tebe přijde. Máma. To byla nějaká komunistická máma, ty vole. První hodina, extra. Extra nefunguje, to Obláda. VSOD. Ok, se jsem si to napřečet, ale nevadí. Haló Já jsem asi Demand Přište, já se tu hru budu muset slumit Nebo vnu. Okej, ovládání zatím celkem easy peasy Řek že to celkem zvládám Ale jako reálně, představte si Jste dítě A nebo vás strana placht Ty vlady Můžete vzít RUCE Prostě tu plachtu rozmrdat na s*** Ještě jedna věc Nechápu, jak se vám může sakra NANI?! F*** you, kdy plachtu to Let the bass kick strašně. Vlastně jsem se tak... F to za... tak plachty, ty vlastně takovej Jako, jak se dělá? Jo, jedna, dva, tři. Ale já prostě klikám dvojku. Já se si musím zapnout anglickou klávesnici, co? A stále to nefunguje. se tím, že nemám... ...100% klávesnici. Já tady mám tu numerickou část na klávesnici. Hoši, to je pěkně v pr... Já nevím, co mám dělat, já nemůžu koukat na ty kamery. Jsme to zvládnout i bez kamer. Vypadni! si přitáh. A jestli, pojď sem. Pojď. Cřebítku, cřebítku. Cřebítku. Bye, have a great time. Hm? Já vím jak na to. Ve dvýři byl nějaký hodiny, nebo něco bych viděl kolik je hodin. <laughs> je tak miluju tyhle dveře Vydal jsem, jo, přežil si Jo, nezabila mě plachta Miluju sám sebe Reklamní přestávka Dámy a panové, nezapomeňte odebírat a dejte like Říká to i tady ten papír, takže, takže to je určitě pravda Ok, máme tady další noc My Tady jsou hodiny, já si říkal, co to je ty vole Vysoký jalovec Vysoký jako já Zavři se Zavři se krabice, nebo tě zasednu, <laughs> počkej, wait, jak může ten fakt chodit, když nemá nohy, what, lidi, tady ta hra je tak moc jízi, já to tak strašně moc umím hrát, já nevím co mám dělat, jestli u tady to videa dáte 20 lajků, natočím pokračování, takže udělejte, tohle co je tady napsaný, mějte se a ciao. <laughs>